Jurnalist atac furibund la adresa PSD după propunerea lui Băsescu privind alegerile. Până atunci oricum România a lui Liviu Dragnea. Radu Banciu a comentat în edicia de luni seara emisiunii Lumea lui Banciu, de la postul B1 TV, despre inițiativa PMP ca alegerile pentru funcțiile de primar să se desfoară în două tururi de scrutin. Traian Besescu, el în mare formă, susține ce alegerea primarilor într-un singur turn va face decât să menin hegemonia PSD. Tocmai de aceea, el cere revenirea la două tururi de scrutin, pentru că el susține ce actualul sistem ar afecta grav democraia românească. Liderul PMP a precizat ce un partid mare, cum este PSD, îi garantează prin actuala lege postamentul prin care va obine apoi rezultate mari la alegeri. A dat exemplul municipiului Craiova, unde primarul a fost ales cu 7,7 din lista de electori.pm. Consider că în acest moment primarii au devenit nereprezentativi pentru electorat, iar modul de desfurare al scrutinului nu încuraja sprezenarea la vot. Besescu vrea să strâng un milion de semnături pentru a pune presiune pe toată lumea pentru a modifica acest lucru. Să fie ales primar cu 7,7% într-un ora de dimensiunea Craiovei e ridicol. E adevărat, luat din această perspectivă, Situaia necesită o modificare. Dacă vrei să îndepetezi această hegemonie, Caracatia apesedist, ce se vorbete deja de planul lui Dragnea până în 2040. Până atunci, oricum România e a lui Liviu Dragnea. Noi ne gândim dacă după 2040 se va mai schimba ceva în societatea românească. Ne vor fi peresit muli dintre cei nescui pe vremea lui Stalinii, poate după 2045 se va schimba ceva. Această hidră pesedist poluează România peste tot în Europa, a afirmat Radu Banciu.